Καλησπέρα σα και εγώ. Ονομάζομαι Μινάζα Σιγέννη, είμαι επίκουρο καθηγητή στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. και Θα σα μιλήσω για κάποια πράγματα για το πώ συνδέεται το STEM με τη ρομποτική. Πριν όμω ε, μπω σε αυτό εδώ, πέρα, να σα μιλήσω ε, εκτό θέματο, γιατί είδα λίγο του συναδέλφου που μίλησαν για τον διαγωνισμό, κάποιε εμπειρίε που έχω και ω διαγωνιζόμενο, γιατί ω επιβλέποντη ομάδα η ρομποτικής που έχουμε κατέβει σε Ινδία, σε Ταϊλάνδη και σε άλλες διοργανώσει στο WRO που κατεβήκαμε να διαγωνιστούμε, αλλά και ως εξεταστής και στο WRO που διοργανώνουμε κάθε Φεβρουάριο και είμαστε κριτές μαζί με τους φοιτητέ μου, αλλά επίσης και ως κριτή στο ΕΛΑΚ, στο διαγωνισμό του ΕΛΑΚ, που μέχονται προτάσεις από άλλα σχολεία και τα και τις κρίνω. Λοιπόν, καταρχήν, ε, ε, και θα ήθελα σε αυτό ίσω να σα βοηθήσω περισσότερο με όταν θελήσετε να κατεβάσετε πρόταση, μπορείτε να, να με βρείτε εμένα ή τον κύριο Γιούσο και να σα πούμε για την πρότασή σα πώ να την βελτιώσετε. Για παράδειγμα, από προτάσει, ε, βαθμολόγησα περίπου 20 προτάσει πέρσι, όχι από την Κοζάνη, από άλλου νομού. Ήταν λυπή σε πολλά σημεία. Δεν λέγανε, να πούμε, τι εξοπλισμό χρησιμοποιούν. Ε, Έλεγαν θα φτιάξουμε κάτι, αλλά δεν λέγανε ότι θα έχει ένα Arduino, θα έχει αυτά τα αισθητήρα κτλ. Ήταν τελείω ε, μη ρεαλιστικέ αυτά που λέγανε. Δηλαδή, μόνο δεν διάβαζα που λέει θα είναι αυτό όχι με μαντουίνο που λέει ο λόγο. Δηλαδή, ήταν τελείω τρελέ προτάσει που δεν γινόταν με τίποτα. Δηλαδή, πρέπει να έχει και κάτι αυτό που λέμε Fisibility, να μπορεί να γίνει. Άρα, ελάτε να το συζητήσουμε μεταξύ μα, να σα δώσουμε λίγο περισσότερε πρακτικέ οδηγίε τι χρειάζεται. Α πούμε, στι προδιαγραφές απαιτείται αποθετήριο GitHub. Πολλοί δεν ξέρουν τι το GitHub, δεν βάζαν κανέναν από αυτό. Ενώ τι είναι το GitHub, ένα flow registration είναι έστω ένα αρχείο να ανεβάσει. Να πει, Να, εδώ έχω κάνει κάτι. Αμέσω πέντε 15 μονάδε. Δηλαδή, με πολύ εύκολα βήματα και προσεκτικά μπορεί κάποιο να φτάσει σε καλή βαθμολογική κατάσταση. Μετά, στον προγραμματισμό. Στον προγραμματισμό δεν χρειάζεται να κάνει τρέλα πράγματα. Να κατεβάσει από το Ιντερνετ, γιατί μπορείτε να βρείτε κώδικε στο Ιντερνετ για οτιδήποτε. Να κατεβάσετε κώδικε και να μην ξέρετε τι κάνουν, κάνουν και να νομίζετε ότι αυτό λειτουργεί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άρα, λοιπόν. Είναι πιο απλά, μάλλον. Δεν είναι τόσο σύνθετα τα πράγματα. Γιατί θέλουμε κάτι που να δέχεται είσοδο, την επεξεργάζεται, βγάζει έξοδο. Αυτό, αυτό είναι το. Η ρομποτική και αυτοματισμοί αυτοματισμή δεν είναι καμιά ε, δύσκολη έννοια. Θέλουμε ένα ψηφιακό σύστημα, το λέμε Arduino, το λέμε Raspberry, το λέμε EV3, το λέμε VBOC, όλα είναι ένα ψηφιακό σύστημα. Έχει έναν μικρό επεξεργαστή. Μπορεί να είναι 8bit, μπορεί να είναι 32bit. Ε, Εντάξει, παραπάνω δεν βάζουμε συνήθω τα αυτοματοστήματα, αλλά έχουν να απεξεργαστεί. Δέχεται εντολέ. Εντολέ θα τι γράψουμε είτε σε Python, αν είμαστε λίγο καλύτεροι, σε μια γλώσσα υψηλού είτε σε μια γλώσσα visual, όπω Scratch. Αλλά δεν είναι τίποτα δύσκολο, αρκεί να το σκεφτούμε με το μυαλό μα αλγοριθμικά, να βρούμε τα 5-10 βήματα που θα βάλουμε. Π.χ. διαβάζουμε είσοδο, ελέγχουμε τι τιμέ, επεξεργαζόμαστε, κάνουμε μια έξοδο. Είναι πολύ απλό δηλαδή το να κατασκευάσετε κάτι. Τώρα, είπαμε είναι 7 Ιανουαρίου. Δεν χρειάζεται 7 Ιανουαρίου να γράψετε κόμβε και τίποτα άλλο. Απλώ να πείτε μια ιδέα. Για παράδειγμα, τι θέλουμε, κλίμα. Και το πιο απλό. Να πούμε, να βάλουμε ένα αισθητήριο π.χ. για θερμοκρασία, ένα αισθητήριο για ε, την ποιότητα αέρα. Ένα οποιοδήποτε αισθητήριο που θα μισκεφτούμε εμεί θα διαβάζει το Arduino αυτέ τιμέ. Και αν π.χ., να σα πω. Ε, ποιότητα αέρα δεν είναι καλή, θα βγάζει ένα λάρμα. Θα μπορούσαμε να πούμε, θα κατασκευάσουμε πολύ απλά ένα εσωτερικό χώρο αισθητήριο, όπω είμαστε τώρα, που είμαστε ένα μεγάλο πλήθο ατόμων, και όταν μετράει το διοξίδιο του άθρακα για παράδειγμα πάνω από την επιτρεπτή τιμή, θα βγάζει ένα λάρμα ότι προσοχή, ε, η ατμόσφαιρα δεν είναι σωστή, δεν είναι υγιεινή. Άρα, πολύ απλά μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι όλο και όλο 10 γραμμάτε κώδικα. Άρα, σκεφτείτε μια ιδέα. Ε, βέβαια, κάποιο θα πει, δεν ξέρω τι αισθητήρια υπάρχουν διαθέσιμα. Καταρχήν μπορείτε να το συζητήσετε μαζί μα. Αλλά και το ίντερνετ είναι η μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών. Εκεί θα βρείτε τα πάντα. Αλλά αν συζητήσετε μαζί μα. Εγώ προσωπικά έχω γράψει δύο βιβλία πάνω στα σωματωμένα συστήματα. Το ένα είναι και μάλιστα διαθέσιμο δωρεάν μέσω του κάλυπου. Βέβαια προορίζεται για φοιτητέ του τμήματο. Οπότε ίσω έχει έννοιε δύσκολε. Αλλά εν τούτη και μόνο που θα το συζητήσετε μαζί μα. Και τώρα μετά, αν έχετε οποιαδήποτε ιδέα, βρείτε μα έξω. Δω θα είμαστε να το συζητήσουμε να σα πούμε λίγο το τι μπορεί να κάνετε. Ε, και επίση, ω προ το διαγωνιστικό κομμάτι, καταλαβαίνω ότι τα, τα παιδιά ακόμα δεν ξέρουν. Τα παιδιά που θα έχετε ω ομάδε δεν θα ξέρουν τι έννοιε του προγραμματισμού. Θα θέλετε να αφιερώσετε πολύ χρόνο μαζί του. Και όσο και την κατάσταση τη πρόταση, θα πρέπει εσεί οι ίδιοι να τη σκεφτείτε, να την καταθέσετε. Και αν εγκριθεί, τότε ενδεχομένω θα κατεβάσετε με την ομάδα να δουλέψετε. Άρα λοιπόν, το θεωρώ λίγο δύσκολο να ξεκινήσετε <Όίδεσαι> και ιδιαίτερα μέσα γιορτές, μια ομάδα από μαθητέ και να κατεβάσετε ομάδα. Εγώ, Καλύτερα, πόσο. μόνοι σας πιστεύω θα το σκεφτείτε, θα το κατεβάσετε και αν ε, περάσετε στην επόμενη <σομίζω> βάση, τότε δημιουργείται η ομάδα και <Τεσίσαι> το δουλεύετε. <Τεσί»> Τώρα, κάποια θέματα σχετικά με το STEM για τη ρομποτική. Ε, συγκεκριμένα, αν λειτουργήσει και το τηλεπιτρό, που δεν βλέπω... το Εδώ δείχνει αυτό. Λοιπόν, το STEM, την έννοια STEM, την είδαμε προηγουμένως. STEM, δηλαδή, είναι ένα ακρονίμιο. Ένα ακρονίμιο, βασικά, ε, που έχει εισαχθεί από το 2001 γενικότερα στην εκπαίδευση, αλλά δεν είναι μόνο τα ακρονίμιο. Δεν είναι, δηλαδή, science, technology, engineering και mathematics. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι πώς θα οδηγήσει μαθητές σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να υλοποιήσουν κάτι και κατανοώντας βέβαια τον κόσμο που ζούμε. Κατανοώντας τις φυσικές αρχές, κατανοώντας μαθηματικά, κατανοώντας τη έννοια τη μηχανική, το engineering. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται με το STEM. Και γιατί η ρομποτική είναι το εργαλείο για να πετύχουμε αυτή, αυτό το STEM. Γιατί με τη ρομποτική καταθύνει στο το κατασκευαστικό, το engineering. Μαθαίνει να στοχοθετείς, θέλει να κατασκευάσεις κάτι. Πρέπει να σκεφτείς τι είναι αυτό το κάτι. Πρέπει να θέσει τα ενδιάμεσα σημεία. Πρέπει να του πάρει λοιπόν σε ε, ενότητε που θα μπορέσει να τις υλοποιήσεις μία προ μία μέχρι να φτάσεις το τελικό αποτέλεσμα. Είναι το engineering. Είναι τα μαθηματικά. Πρέπει να σκεφτεί λοιπόν, γιατί στη ρομποτική θα θέλει να έχει κάποια κίνηση. Θα θέλει έννοιε όπω ταχύτητα, βαρύτητα και το καθεξή. Άρα κατανοεί τα μαθηματικά. Από την άλλη, είπαμε μαθηματικά είναι ε, science, που είναι ο φυσικός κόσμος που ζούμε, γιατί όλα αυτά εντάσσονται σε ένα φυσικό κόσμο. Δίνουμε λύση σε αυτά τα προβλήματα σε κάποιο φυσικό κόσμο. ιδιαίτερα ας πούμε, τώρα ο διαγωνισμό του ΕΛΑΚ είναι για το κλίμα μας, το περιβάλλον. Άρα, μας εντάσσει μέσα στα προβλήματα αυτού του μέλλοντος. Γινόμαστε ε, άτομα που θα δώσουν λύση σε αυτά τα προβλήματα. Και βέβαια, έχουμε πάει πολύ βυκάντω, αν μπορούμε να πάμε λίγο στα πρώτα slide. Οπότε, science, technology, τεχνολογία. Ασφαλώς πρέπει τα παιδιά να ξέρουν την τεχνολογία. Και επειδή όλα γύρω μας αποτελούνται από επεξεργαστές, από προγράμματα που συνεχώς δέχονται είσοδο και βγάζουν έξοδο, με τη χρήση της ρομποτικής μαθαίνουν τα παιδιά να προγραμματίζουν. Μαθαίνουν τα παιδιά να ε, μπορούν να βλέπουν έναν επεξεργαστή, να μπορούν να δώσουν ένα πρόγραμμα, να το, με έναν αλγόριθμο και να βλέπουν την εκτέλεση αυτού του αποτελέσματο. Έχουμε. Ωραία. Απλώ, ε, ναι, θα το δούμε έτσι. Εξελβώς, Α, ε, ναι. Άρα, λοιπόν, τι επιτυχάνετε με τη ρομποτική, Ανα, αν Υπάρχει ανάπτυξη ενδιαφέροντο για τι φυσικέ αρχέ που διέχουν τον κόσμο, όπω σα είπα και συνήθω όλοι οι διαγωνισμοί συνδέονται με ένα πραγματικό σενάριο. Σήμερα, πέρσι, ήταν ο διαγωνισμό, ο ε, επικισμό του Άρη. Εννοώ για παρόμοιου αγωνισμού, όχι το ΛΑΚ και το WRO. Όπου εκεί πέρα, ω κριτή, είχα δει κάποιε πολύ ωραίε ε, ε, ιδέε. Βέβαια, δεν περιμένουμε να φτιάξουμε ένα πραγματικό όχημα που θα πάει στον Άρη, αλλά και μόνο που θα πούνε: Έχει τέσσερι ρόδε και αυτό το όχημα θα μεταφέρει. π.χ. από εδώ ε, το πάγο, το οποίο το, το, το είχαν υλοποιήσει με ένα φωλέξιμο, το βάψει άσπρο. Αυτό είναι κομμάτι πάγου που το έπαιρνε ένα όχημα και το πήγαινε σε ένα άλλο σημείο. Και έλεγε εδώ θα λιώσει και θα γίνει οξυγόνο. ήταν μια πολύ ωραία ιδέα. Αυτό πήρε πολύ καλή πασμολογία όταν το είχαμε δει. Δεν ξέρω αν το είχε κάποιο συνάδελφο από εσά. Εν τούτη, ε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ε, ανακάλυψη ενό παραγωγικού χόμπι. Όπω και να το κάνουμε, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν τα παιδιά, που κάποια από αυτά δεν είναι και τόσο καλά. Το να παίζουν παιχνίδια με τι ώρε, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, ένα χόμπι που θα του βοηθάει να μαθαίνουν παραπάνω. Να μπουν σε μια έτσι, εκπαιδευτική διαδικασία, να του βοηθήσει. Άρα είναι ένα ωραίο χόμπι. Ομαδικότητα. Η ρομποτική απαιτεί ομάδα. Δεν υπάρχει ένα άτομο να φτιάχνει ένα ρομπότ. Πάντα μια ομάδα από το σχεδιαστή, από αυτόν που θα το προγραμματίσει, αυτό που θα κάνει το hardware, σε, βέβαια και σε ε, ε, ηλικίε δημοτικού είναι και αυτός που θα κάνει τη μακέτα. Κάποιο που θα κόψει τα χαρτόνια, κάποιο που θα κολλήσει τα αφρολέξ. Γιατί είναι ε, ένα σύνολο, δεν είναι μόνο το ρομποτάκι, είναι και η μακέτα που πλαισιώνει το έκθεμα. Η ομαδικότητα λοιπόν, να πολλά ταλέντα όλοι μαζί, συνεργασία για να παραδώσουν κάτι άρτιο. Ανάπτυξη η προγραμματισμού και αυτό βοηθάει την εξοικείωση των παιδιών με τον υπολογιστή το ότι δεν είναι απλώς ένα, ένα ένα παιχνίδι ότι μπορούμε εμείς να το προγραμματίσουμε να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να το βλέπουν ως εργαλείο και, όπως είπα, βελτίωση της τοχοθέτησης, συγκέντρωσης στο αποτέλεσμα και επίλυση προβλημάτων. Αυτό το, το solution thinking, το να σκεφτόμαστε προκειμένου να δίνουμε λύση στα προβλήματα. Θέλουμε, λοιπόν, να αναπτύξουμε αυτή τη δεξιότητα στα παιδιά, το να μπορούν να σκέφτονται ένα πρόβλημα και να δίνουν λύση. Γιατί θέλοντα και εμεί, θέλ, αυτή, θα μας, αυτή θα είναι η γενιά, κάθε φορά τα παιδιά είναι η γενιά που θα λύσουν προβλήματα του μέλλοντος. Άρα πρέπει από τώρα να το φοδιάσουμε τον τρόπο σκέψη να μπορούν να λύνουν προβλήματα. Συνεχίζουμε. Δεν είναι μόνο αυτά βέβαια τα ε, οι έξτρα ε, ικανότητε και δεξιότητε που αποκομίζει κάποιο με τη ρομποτική. Βελτίωση τη λογική σκέψη, βελτίωση αλγοριθμικών ικανοτήτων γιατί όλα βασίζονται σε αλγορίθμου. Ακόμα και που λέμε είσοδο, επεξεργασία-έξοδο, είναι αλγόριθμους, Είναι μια σκέψη. Άρα η όλη ενασχόληση βοηθάει σε αυτό. Εξοικείωση με τι ε, μελλοντικέ τεχνολογίε, ανάπτυξη δημιουργική σκέψη, βελτίωση γνώσεων μηχανική. Και γι' αυτό έρχονται και τα δικά μα τμήματα που μπορούν ω τμήμα ηλικρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και μηχανολόγων μηχανικών να δώσουν το κάτι παραπάνω. Και στην περίπτωση που αυτά τα παιδιά θελήσουν κάποια στιγμή να κατασκευάσουν πραγματικά ρομπότ, να μπουν σαν ένα από τα δύο τμήματα και να συνεχίσουν ε, τι σπουδέ του προ ε, ε, αυτή την κατεύθυνση. Και θα κλείσω για αυτό, αυτό το σλάιν με βελτίωση γνώσεων παρουσία και τεχνική ομιλία. Γιατί στο διαγωνισμό ε, υπάρχει παρουσίαση. Όταν εμεί πηγαίνουμε λοιπόν ω κριτέ σε μια ομάδα και βλέπουμε τα εκθέματά του, καταρχήν μα κάνουν μια παρουσίαση. Λένε εδώ αυτό το ρομπότ προσωμιάζει αυτή τη λειτουργία κτλ. Και ο τρόπο που μιλάνε, καταρχήν λύνει τη γλώσσα. Σα βοηθάει λοιπόν τα παιδιά που είναι κάθε φορά στην ομάδα να μαθαίνουν να μιλάνε και ανοίγονται και μπορούν και έχουν πολύ πιο όριμε συζητήσει από κάποιον που δεν έχει πάρει μέρο σε μια τέτοια ομάδα. Και βέβαια και τεχνική ομιλία. Δεν θα ξεχάσω όταν είχα πάει σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό στην Ινδία που είχαν φτιάξει κάποια, ένα υδροφωνικό σύστημα κάποια παιδιά και παιδιά τώρα, το νομίζω του γυμνασίου και μου μιλούσαν για Python, Raspberry κτλ. Ήταν και φοιτητέ μαντών και εσύ σου, α πούμε, και λε: Αυτά που εμεί μαθαίνουμε τώρα, που του έμαθα εγώ ω καθηγητή του, τα παιδιά τα ξέρουν ήδη. Και λένε: Εμεί εδώ το είχαμε τώρα στο πανεπιστήμιο, γιατί αυτοί που είναι τώρα γυμνάσιο μαθαίνουν έννοιε που εμεί εδώ είχαμε για να τι μάθουμε. Άρα, όταν αυτοί στο πανεπιστήμιο, τότε θα είναι 10 επίπεδα παραπάνω. Το οποίο αυτό βέβαια είναι για μα και καλό και κακό, να το πω περισσότερο απαιτητικό, και ωραίο όμω απαιτητικό, γιατί θα πρέπει ασφαλώ να διαβάσουμε 100 φορέ παραπάνω για να μπορούμε να του προσφέρουμε. Το πολύ παραπάνω που θα θέλουν. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Άρα αυτό το συνεχώ ότι έρχονται άτομα με περισσότερε γνώσει, είναι ωραίο για μα καθηγητέ, γιατί είναι ένα λόγο να δουλέψουμε ακόμα παραπάνω και το κάνουμε. Όλοι εμεί εδώ οι συνάνει λεμόγω μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Συνεχίζουμε λοιπόν, για απλοποιημένη ροή σχεδίαση. Όπω σα είπα, θέλουμε να σκεφτούμε κάτι, να σκεφτούμε ένα πρόβλημα. Έχουμε ένα καταθέσιμο 07 Ιανουαρίου. Σκεφτείτε μια, ένα οτιδήποτε που έχει σχέση με, βέβαια, με περιβάλλον, με έξυπνη αιωριά κτλ. Με τα θέματα του διαγωνισμού. Σκεφτείτε μια ιδέα. Θέλει μια έρευνα, το τι μπορεί να υλοποιήσει κάποιο βέβαια. Έρευνα ανάπτυξη και μετά δημιουργία πρωτοτύπου, δοκιμή και αξιολόγηση. Έτσι λοιπόν αρχικά θα πρέπει να προγιορίσουμε το σκοπό της κατασκευή, αναγνώριση ειδικών προδιαγραφών, αναγνώριση όλων των προβλημάτων της κατασκευή. Καλό είναι λοιπόν όταν θα γράψετε την πρότασή σας να κάνετε αυτό που λέμε είναι μια ανάλυση κινδύνων, ευκαιριών, προβλημάτων και αποτελέσματος. Είναι, είναι οι αναλύσει λοιπόν αυτές που θα πρέπει να, να γράψετε κάποια πράγματα το οποίο θα ενισχύσει πολύ την πρότασή σας. Ξαναλέω ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε και εμείς αυτό. Ελάτε με κάποια ιδέα, ίσως κάποιο κείμενο και θα σας πούμε... Πώ θα το βαθμολογούσαμε εμεί, π.χ. εγώ προσωπικά, αν μου ερχόταν μια τέτοια πρόταση. Και θα σα ασφαλίσω τόσο τα δύνατα στοιχεία τη πρόταση. Ε, θέλει βέβαια έννοια στο διαδίκτυο. Θα σκεφτείτε, ας πούμε, ένα πρόβλημα. Θα δείτε τι λύσει υπάρχουν γι' αυτό. Θα συγκεντρω... Μετά είναι η συγκέντρωση των υλικών. Βέβαια, υλικά έχετε ε, τουλάχιστον το ψηφιακό κομμάτι. Βέβαια, υλικά δεν είναι μόνο το ψηφιακό κομμάτι, είναι και η μακέτα, είναι και ο σχεδιασμό. Ε, ε, του συνειδευτικού υλικού, δομικών στοιχείων, μετά είναι έρχεται η συναμολόγηση, ο προγραμματισμός. <coughs> ο προγραμματισμός. Μη φομπάστες το προγραμματισμό. Κάποιοι από σας ίσως έχετε καιρό να ασχοληθεί με προγραμματισμό, αλλά είναι ε, κάτι που δεν το ξεχνάει κάποιος. Δηλαδή, είπαμε, είσοδο, επεξεργασία, έξοδος. Το πώς τώρα θα το γράψετε εδώ πέρα, Πώ θα διαβάστε μια είσοδο σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού, σε κάθε περιβάλλον, γίνεται με άλλο τρόπο. Αλλά στο Ιντερνετ μπορείτε να βρείτε αυτή τη λύση. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το θυμάστε απ' έξω με κλειστά βιβλία. Εμεί, όλοι εδώ οι προγραμματιστέ, έχουμε μόνιμα ανοιχτά tabs σε site που έχουν διάφορα code snippets, που έχουν κομμάτια κώδικα που μπορούμε που τα επαναχρησιμοποιούμε. Δεν θυμόμαστε τα πάντα απ' έξω. Έχουμε το Ιντερνετ ανοιχτό, προκειμένου να μα βοηθάει συνεχώ όλου μα. Δεν. Ακόμα δηλαδή είτε. Ξέρει μια γλώσσα, είτε 15 γλώσσε, πάντα θα, θα σου ξεφεύγει κάτι και θα πρέπει να έχει ένα α, ανοιχτό τάπ στο ίντερνετ να σε βοηθάει. Αποσφαλμάτωση. Κάποιο φορέ δεν θα λειτουργεί αυτό που θέλουμε. Και μάλιστα θα σκέφτεστε, θα υπάρχουν περιπτώσει που θα λέτε Μα αφού έβαγα κανένα, δύο, 1,2-3 και περίμενα να κινηθεί. Γιατί δεν κινείται. Και ύστερα από πολλέ ώρε θα δείτε Μα το καλώδιο αυτό σηκώθηκε στον αέρα. Γι' αυτό. Δηλαδή το θέμα με, τον, με τη ρομποτική είναι ότι δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, είναι και το φυσικό κομμάτι. Ένα καλώδιο δεν κάνει επαφή. Ε, ένα καλώδιο έχει κοπεί, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν θα δείτε ε, ε, πράγματα που δεν θα τα είχατε δει μόνο στην υπολογιστή και αυτό θέλει περισσότερη προσοχή. Και βέβαια όλα αυτά τα ε, λέτε και στου μαθητέ σα. Δηλαδή ότι κοιτάξτε όλα τα καλώδια, κοιτάξτε όλε τι συνδέσει, θα έχετε ένα πολύμετρο, θα πείτε για να κάνετε έναν έλεγχο συνέχεια. Το καλώδιο από εδώ ω εκεί κάνει τον πιπ. Έχει δηλαδή ε, επαφή το ένα ακρομετάλλο, ή μα έχει κοπεί. Γιατί ακόμα και να μην το βλέπετε ότι έχει κοπεί, μπορεί να έχει κοπεί. Αποσφαλμάτωση. Σε όλα, όπω είπα και στο διαγωνισμό, απαιτείται φωτογραφίε, βίντεο κτλ. Άρα από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε, από την πρώτη ομάδα, από την πρώτη συνάντηση, βγάλετε μια φωτογραφία, καταγράψτε το τι έγινε κτλ. Κρατήστε ένα ημερολόγιο γιατί στο τέλο εξετάζεται και αυτό. Θα εξεταστεί ότι είχατε μια διαρκή πορεία έρευνα στην και υψηλών και δεν έγινε σε μια μέρα αυτό εδώ πέρα. Άρα, βγάλετε φωτογραφίε και βίντεο. Κρατήστε σημειώσει. Ε, Νίκο δεν λειτουργεί πια. Μπορεί να το. Oh. Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, δοκιμή. Είπαμε δοκιμή. Δοκιμέ σε πολλά διαφορετικά σενάρια. Φωτισμό, για παράδειγμα. Γιατί λέω φωτισμό. Αν φτιάξετε. Για παράδειγμα, ένα ρομπότ που ακολουθεί μια γραμμή. Το πιο απλό. Το πρώτο μάθημα στη ρομποτική σε οχήματα. Θα δείτε ότι σε αυτό το φωτισμό θα λειτουργεί. Είναι πολύ χαμηλό ο φωτισμό. Ενώ σε ένα φωτισμό που έχει προβολή, θα λειτουργεί καλύτερα. Άρα λοιπόν. Όταν κάνετε κάτι που χρησιμοποιεί αισθητήρια φωτό, πάντα πρέπει να δοκιμάζετε με διαφορετικά σενάρια. Αλλά όχι μόνο αυτό, σε οτιδήποτε έχετε αισθητήρια, θα πρέπει να δοκιμάζετε τι συνθήκε όχι μόνο του εργαστηρίου σας ή του σχολείου σας. Δείτε και άλλες συνθήκε. αν μπορείτε να βγει σε άλλο χώρο. Δοκιμές λοιπόν σε πολλά διαφορετικά σενάρια. Και στο τέλος υπάρχει αξιολόγηση. Εδώ είναι και το κομμάτι της αισθητική γιατί... Αρχικά πετυχαίνουμε τη λειτουργικότητα, αλλά το επόμενο κομμάτι πρέπει να είναι και το αισθητικό αποτέλεσμα που εκεί φτιάχνεται. Είπαμε ένα συνοδευτικό υλικό, μακέτε κτλ. Άλλοι βάζουν π.χ. Και Playmobil κτλ. Και Οπότε γίνεται μια μακέτα αρκετά ενδιαφέρουσα. Δηλαδή βαθμολογείται και αυτό τώρα. Αυτό βέβαια το λέω κυρίω στον WRO του διαγωνισμού, αλλά και στο ελέγχο όταν έχουμε σε μακέτα να παρουσιάσουμε κάτι, ελέγχεται και η μακέτα. Ασφάλεια χρήση. Και ε, βελτίωση. Μήπω μπορούμε να το βελτιώσουμε καλύτερα. Μήπω μπορούμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω που να μα δώσει και έξτρα βαθμολόγηση, Άρα λοιπόν, αυτό είναι η αξιολόγηση. Άρα, συμπεράσματα. Θα κλείσουμε και με τα συμπεράσματα. Είναι μια αρκετά λοιπόν σύνθετη διαδικασία όπω έχετε δει. Πολυσύνθετη ενασχόληση. Που όμω όποιο συμμετέχει αναπτύσσει συνεχώ τι γνώσει του και γίνεται έτοιμο για τη τεχνολογία που έρχεται στο μέλλον. Καταρχήν. Και ω άνθρωποι, δεν πρέπει να φοβόμαστε να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Αυτό είναι που θα μα κρατήσει ζωντανού. Και τουλάχιστον αυτό που λέω στους φοιτητέ μου, είναι ότι ένα μηχανικό που θα πει: Κλείνω τα βιβλία, τέρμα ό,τι έμαθα, έμαθα, είναι αποτυχημένο. Ποτέ δεν πρέπει να πούμε ότι έμαθα, έμαθα. Συνεχώ μαθαίνουμε. Όλοι, σε όποιο επίπεδο και να είμαστε. Συνεχώ πρέπει να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε νέα πράγματα, να είμαστε ευέλικτοι και να προχωράμε μαζί με την τεχνολογία. Να μην γίνουμε ένα Τη τεχνολογία. Άρα, για τα παιδιά, ανάπτυξη πλήρω δεξιοτήτων. Είναι, όπω σα έδειξα, πολλέ οι δεξιότητε που μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί. Και θα του αρέσει. Είναι σίγουρο αυτό. Βέβαια, μπορεί να μην γίνει τελικά ένα σχεδιαστής ρομπότ, να ασχοληθεί με χίλια δυο άλλα πράγματα, αλλά ο σκοπό τη ρομποτική δεν είναι να γίνουν σχεδιάστε ρομπότ. Είναι να μάθουν όλα τα άλλα. Να μάθουν ερωματικότητα, όπω να μάθουν να λύνουν προβλήματα. Και μετά είναι το να μάθουν να σχεδιάζουν ρομπότ. Και για του καθηγητέ βέβαια, περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων, συνεχώ μαθαίνετε καινούργια πράγματα, μήπω βάζετε να μαθαίνετε καινούργια πράγματα, και είναι και ένα ωραίο χόμπι. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά το βλέπω ω χόμπι. Ακόμα και εγώ προσωπικά το βλέπω ω χόμπι. Για του πίτροπου που φτιάχνουν συνέχεια αυτοματισμού, Ναι έτσι, γιατί θέλω, γιατί μου αρέσει να αυτοματοποιώ καταστάσει. Από το ε, π.χ. να κλείνει το θερμοσύμπονα μέχρι χιλιάδε άλλα πράγματα. Η STEM λοιπόν διδάσκεται καλύτερα με τη ρομποτική. Η παρουσίαση αυτή θα είναι διαθέσιμη, θα τη δώσω στον κύριο Τσίμα να τη μεταφέρει και εσά και ό,τι άλλο χρειαστείτε, το email μου, αν βάλετε στο internet μηνάζαση γέννηση θα το βρείτε. Μπορώ να σα βοηθήσω να πάρετε καλή βαθμολογία στο διαγωνισμό. Θα ήθελα να έχουμε πολλέ συμμετοχέ και βέβαια το Φεβρουάριο θα έχουμε και το WRO, το αντίστοιχο περιφερειακό διαγωνισμό που διοργανώνουμε κάθε φορά που και εκεί μπορείτε να πάρετε μέρο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ.